І, і я давно бажав спробувати щось новеньке для себе в своєму хобі І ось нарешті приїхала мені посилочка З недалеко, не знаю Ось така маленька коробочка І ось така величенька Зараз будемо дивитися, що тут І так Перша маленька коробочка Відкриваємо О, дуже багато всього Така упаковочка опа-хоп. -оп -оп -оп. Друзі, китайці вміють пакувати. Насправді тут небагато. Ось така штучка. Далі подивимось, що тут буде. Так, давайте тепер дивитись, що тут. Воно відкривається я ніколи цього ще не робив ні разу. Ну, тобто пакунки я открывал але щоб так от фильмувати їх на відео ще одне. То що ви бачите? То що щось не так. Ну, штупенький. Окей. Та-дам. Та-дам. Оба. Рядом Family. Тут еще одна коробка. Ух, а як його дістати? Так, ага. Открываем так. Оп, дві коробки. та -дам. і так, дивимось, що у нас тут, оба, оба, тух, і так, це 3D-принтер від компанії Snapmaker, але тут не тільки 3D-принтер, але ще й лазер і е, фрезерна головка. Давайте будемо дивитися, як воно це, тут все лежить. І так. Ага, о, тут. Витащіть це спочатку. Це. Ну, я думаю, це, мабуть, треба зняти. І, опа, бачите? Так десь south first. Візьміть це перше. І так, це зверху три напрямки. Давайте подивимось, що воно таке. Опа. Так. Полярно виймаємо. Ось така штучка. У нас таких штучок. Три штуки. Так. Ось три такі штучки. Вони однакові. Нічого не шугарма. Так. Дальше упаковку виймаємо цю. І И... ось це цікава штука. Так. Тут мають бути три наші головки робочі. Дивимось. Точно. 3D-принтер, фриза і лазер. Лазер на 1,6 Вт, який дозволяє не тільки гравірувати, але й щось вирізати. Ось така головка для друку, куди філамент заряджається. Тут сопло виходить Ось така головка для друку Покладемо її сюди Це наша фрезурувальна головка Те ж саме Сюди встрімляються фрези І лазер Це лазер не просто лазер, а з камерою, який дозволяє наводитись на зображення і краще устовати полочки. Дивимось далі ось. Так, набір інструментів. Цю всю, всю штуку треба скласти. І ось наш набір інструментів. Подивимось, що нам пропонують для складання. І так. Ось така с разными Різними з водами так, дві фрези комплектні це я ще ага, це зажими для фрез гвинти е -е, якісь підпорки це потім ми будемо будем дивитись е -е, тримач, якийсь зажим не знаю. ще гвинти е -е, флешка якийсь тримач це викрутка. Це викрутка. А, запасна головка для екструдера. Ключі. Треба дивитися, що тут. Шпатель, кусачки. Так, складаємо все докупи назад. Будемо роздивлятись детальніше, коли будемо це складати. Так. Це зажими для фіксування матеріалу, коли ми з ним працюємо на робочому столі. І тут ще, крім цього, дві пари окулярів. Окуляри для роботи з фрезою білі прозрачні, і такі червоного кольору окуляри для роботи, коли ви з лазером працюєте треба дотримуватись заходів безпеки ось такий набір дивимось далі так, далі у нас блок живлення всю цю махінарію треба живити ось такий окремий блок живлення це Snapmaker другої серії, другої версії Напмейкер Original мав досить простенький блок живлення, такий самий, як в ноутбуків. Цей, е, ця версія має вже такий серйозний, серйозний блок живлення. Ось його розмір. Можете порівняти, ось моя долонь. Ось так він виглядає тут. Його потужність 320 Вт, тому що треба і фризу, і лазер чимось живити. Це досить, я скажу, немало. Звісно, це не промисловий варіант, але як для, скажімо, для виготовлення якихось речей, цього має бути достатньо. Так. Опа кабель або кабелю, тому що тут треба багато чого з'єднувати. Так, набори кабелів. У нас є USB кабель для підєднання до принтера. USB кабель, кабель для підєднання ще чогось і наша евро Вилка для підключення до електричного мікача так дивимось далі що у нас тут далі ось така штука ось така штука це наша бобіна чим друкувати PLA Black чорний філамент чорний пластик досить поширена для моделювання штука ось на такій фірмовій катушці це виглядає досить цікаво добре запаковано герметично це дуже важливо бо як я читав пластик боїться вологи Но не в тому плані що він псується а коли він, він може натягувати вологу і друк після цього ну, не досить якісний, тому його треба сушити перед руком. Чи не друкував? Не знаю. Тільки набрався різних знань та розуму. Так, тепер ось це. Це, мабуть, можна сказати голова чи мозок цієї, цієї штуки. Блок керування і Хапку десь все підключить І так, що ми маємо? Ми маємо ось такі ось ого, хашпільки. Ось такий дисплейчик. П'ятиймой. На андроїді працює. Ось такий моцний тут кабель. А ось це? Мабуть, и весь 3D принтер. Тут різні разъемы, куди все кабели подъеднуются. Как будем складывать, будем подключать. Так, что тут? Тут еще у нас есть один кабель. Хм. Ну, может, так и мое быть. Так, и тримач, подставка магнитная для экрана. Окей. Далі Робочий стіл Робоча платформа Де у нас вся магія і Відбувається Ми друкуємо на цій поверхні Друкуємо, вирізаємо Випилюємо Вижигаємо і так далі Тут у нас не один стіл Вірніше, це Стіл для 3D-друку Ось цей, він, бачите, з кабелем для підігріву до 110 градусів Цельсію він нагрівається, ось нагрівательний елемент в столі вмонтований, а це, скоріш за все, датчик температури. Так, один стіл, тут накладки на цей стіл і у нас є ще два столи. Так, перше, ось ці дві металеві штуки, е, мабуть, так. Це для роботи з лазером, прикручується зверху на стіл, а це такий з МДФ-у, зроблений стіл, це для е, фрезерування. Окей, так, складемо це потім. собираемся и тут 6 что? что тут щел, что тут ложкинки, что тут такие ложкинки, так, ну все, заедем, Цікаво, что тут, где мы ножик, ножики не ріже. Мабуть, щось навіть ріше так, Подивимося, що тут щось, щось важке О, а це? Це На чому вони все стоїть? Основа Snapmaker Виробник зроблений в Китаї Вага усієї підставки 450. А, ні, це лазер. Лазер довжина хвилі лазерного, лазерного променю. Ось. Snapmaker 2.0, 3 в 3D принтер А150. Чому я замовив саме цю модель? По-перше, дуже мало оглядів в інтернеті я знайшов саме на цю модель в основному люди роблять огляди і замовляють трохи більше моделі це А250 і А300 вони більш якось поширені але вони і дорожчі і, і дорожчі я вирішив почати з простого варіанту не знаю, куди це заведе Але зараз лише А150 Це дуже цікава річ Тим більше, що це не тільки 3D принтер А ще й лазерний а, гравірувальний апарат І а, фреза, яка допоможе вам зробити різні моделі а, вирізав, Вирізати їх з цільного шматка матеріалу Або, наприклад, а, робити плати друковані для Ваших електричних різних приладів, моделей, девайсів, пристроїв і тому подібному. Тобто будемо експериментувати.